the rest the limitless rest paravela kannema paravela yae pitin gasmate koravela patta kinala vela lassana umba dekata gunen 제�ira on my camera долларов I got an eye on the water I hope for everything the reason every time Thermaanite is is Eli premiered,not so much I can't sit for 100% N Dutilling my house I see all the good young boys I will call this a beshaun I want to treat everyone ceing my heart I am gonna light ਸਨੰ ਇੰਬਦ ਕਾਦ ਕੋਨੇ ਗੋਂਵੇ ਜੁਨੇ ਗੋਂਗਾ ਜੁਨੇ ਗੋਂਗਰ ਜੁਨੇ ਆਗੇ ਗੋਂਵੇ ਜੁਨੇ ਗੋਂਗਰ ਜੁਨੇ ਗੋਂਗਾ ਜੁਨੇ ਆਹ ਆ ਐਦਨ ਟੂਵੇਂ ਗੇਵਨ ਲਲ ਲ ਕਟੂਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁਮਾ ਪਾਇ ਨਿਹਰ ਹਵਸ ਅਡੂਵੇਂ ਗੰਦਰੇ ਪੁਰੋਲਾ ਇਨ ਅੰਦਰ ਰੇ ਗੰਗੇ ਕਟੂਨੈ ਮੱਤਰ ਤੇਲਾ ਪਤਨ ਕੱਲਿੰ ਕਪਨ ਕਤੁਰੇਂਂ ਦੇ ਯਨੇ ਨਤ ਮੱਲੀ ਘਨ ਐਤ lim patiya patalantu khota de bipunu mal matnu rassna aim e bambara guru temar duilene duilene bipunu mal matnu rassna aim e bambara guru temar duilene innetin bar vela assyata karavela kannema paravela yahe pitin mat kor vela <laughs> patta kinala vela lassan <laughs> umba kaat ko nen gonga dune gonga dune gonga dune gonga dune gonga dune gonga dune me mulla seri esthi mulla seri esthi me mulla seri esthi